السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء تحياتي لكم جميعا اليوم كنتواجدوا في السوق مدينه سمارة السوق الاسبوعي للخضر يوم الخميس كما تشاهدون مشاهدينا الاعزاء طبيعة نشاركوا معكم هذا الشيء ان شاء الله والاثمنه ديال الخضار، ان شاء الله تحياتي لكم جميعا وما تنساوناش الجيم الله سيدي ندخلوا للسوق اخليه فين الغريسه تدخل هك ابو داوود عندي اللي عندي عندي لا لا السوق الخميس للخضر الاسبوعي بمدينه السمارة نشارك معكم الاثمنه والاجواء السوق تحياتي للمشاهدين الاعزاء جميعا تحياتي لكل واحد يزور القناه اول مره تحياتي لكم جميعا مشاهدينا الاعزاء الله الله تشاهدوا تشاهدوا الاعزاء نحن الآن في الب... ندخلوا للسوق إن شاء الله ذا بأي هذا الحبق الننع هذا شو ناع ياك العبدي هذا آه وهذا هذي شنية؟ هذي الحار ياك وهذي اللي؟ اسم يجو؟ غولباس آه هذا الحار هذا غلباس سوي شحال هاد المنونه خمسه درهم للكيلو بارك الله فيك خمسه درهم اجيتي تتقدى الدلاح كيفاش عمر <سيح> أمار السحيك تقدي تيد الله <سيح> زيانة <سيح> الله يستر ليك مناسبة؟ <سيح> <سيح> يا كتكون مناسبة الله يكمل لكم بالخير الله يكمل لكم بالخير مش هتقدي تيد وراء السوق سالة دوست. ستينة <سيقح> ريال. ستينة <سيقح> ريال اكل مليح. <سيقح> <أم> <سيقح> <سيقح> <سيقح> مليح. زيانة عدس يا عمار. يا في الناس. ها عليك سيس. ها اللي تمانين مية. هذاك كدري لي عنده خمسة دراهم <سيقح> <مليح> زينة تبارك الله. والله يكمل لكم الخير والله يا خويا سي أنا حصلته حصلته يا عمر بخير والله خروف سالا والخروف للدلال راك تيليكي ضروري نشدوا شويه عمر صاحبنا يلا حسان كلهم دخلوا ها يا الله كملكم بالخير اخويا الله بالخير الله كملكم بالخير الله بالخير ران بالخير رام خلي بالله نحن مصورين فيك شحال يا مرات اه الماكلة الماكلة الماكلة الله اللهاك و المجيد و المجيد و المجيد و المجيد السلام المجيد و المجيد هي اليوم؟ اهلا المجيد و المجيد و المجيد و المجيد و المجيد و المجيد و المجيد و المجيد و تلين الدلحة المجيد تلي البلدي أخوة يا اخوة والله الله. تلين المجيد الدلح. مجيد. تلين. فينا الكبير اداء. اداء السيمان. تمان تمان. بلدي أربعة درام. أربعة درام. الله يستر الله لك. لا راي لا يلا ايسا الديسير الديسير شحال الديسير خليطه 260 260 ريال بارك ما بارك الله خير موجود عطيتك 80 ريال تما باقا شاده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 بصلا زينه عذري دراك كبيره كثير هي شيء مشكله صح مزيانه <تصفيق> بصلا زينه تبارك الله تبارك الله لا زينه بالله الله يستر لكم الله يكمل لكم بالخير اخو والله درهم داخل داك الشيء الرخيص زينه درهم درهم بايت زين تبارك الله ####درهم شارجين لي بغيتي تحيتي لك تابك أنا في الممسي تابك أنا في الممسيتي الليلة العظيم في الله ضروري وهذه الوقت راه من السوق ديال الغنم السوق ديال الخضره راه ديال الحياه الناس علاش كتجري راه كتجري على على المعيشه وعلى زياره السهبيك الله يحفظك عندنا مزيره عميره ايوا لالا كل واحد عنده رزقته انت كاع والله رزق مكتوب والله حتى لي مطيشه سي الحبيب مطيشه اخويا كيقول ريال <تكتشف> زيانه مسكين راه مسلك راه مسلك بالله انا لقد على ان اكون الخضرة هنا هو ان اكون خمسة هو ان خمسة مسلمين هو ان اكون مسلمين هو ان اكون على هو ان ما مسلمين هو ما اكون ما, ما هو سير اكون مسلمين هو ان اكون مسلمين هو ان اكون باربا تا تا الباربا الحاج سيدي راه الصهد والله مع راسك سكينه دراج والله الا غدير هاو ان شاء الله شي خمسة دراهم قال لك هذا الراجل الله يستر امين الله يستر لك الله يرضيك الله امين يا ديسير بانان بانان شحال داير خويا شحال ديسير كلشي ميتين وربعين ياك بارك الله وي يسير صح. بارك الله سويله خير موجود تبارك الله ديسير ميشين أربعين. 12 درجة. ياك. ميشين أربعين ياك. أول آه. فكل شي ميشي. ميشين. بارك. باناك حكي تريد باناك؟ ميشين أربعين. أول أخر؟ يعني ميشين أربعين كل شيء بحال بحالة. ديسير ميشين أربعين الخضرة خمسة درجة. بارك الله. الله استغفر الله العظيم، بارك الله, الله, الله, الله خير, ود. خير. ناناس. يا الخير يا سيدي؟ نعناع يا سيدي. شحال هذي تبغيتي كتشوف لا كنصور لا لا صورك هذيك النهار، صورك تونا يا سيدي يلا شوف الملك. وا داكشي اللي كاين الله ينصرو الحمد لله الله الله ينصرو شحال درهم ولا 30 30, 30. 30. 30. 30. 30. الربيع كلشي مع السوق <تصفيق> الله <يصر> الله يسلمك حامض حامد اه 600 لواحد ل دابا كتبيعها 400 ريال. الله صراحه لا لا كاين لا مرخصين صراحه هذا هو اللي كاين ها القرعه اه بارك الله فيك الحمد لله خير كثير هذا والله صراحه قزبر قزبر شحال اصبرتها وزيدي غدرهم درهم زياد درهم يلام الله يلم زياد بارك الله خير زمان ديال بحيره الله البحيره هذا ما ياك اخو هذا هذا هذا اخو هذا هذا هو هذا هذا هو هذا هذا هو هذا والله ديال ديالك <تصفيق> الله يرحم الوالدين يا الله يستر خليكم تبيعوا وتشربوا شاهدين الله يجزاك خير كيف ما شاهدون نصور لكم السوق من الفوق يوم الخميس 21/7 2022 <تصفيق> اطلعوا اطلعوا اطلعوا كنت أخبرتني يا سين مكينة؟ أقول أن هناك 12 مئة 12 مئة الوحدة نعم جيدة و بطات هادو يبيت تبارك الله الله الله جيدة الوز والبط لا بحال بحال الوز بحال البط صيف هذا خالتي الصيف صيف غرزتي ناهويا الزمان سيكوك كوكر يا مد اوه يا سي راه واهلي سي الصيف لبينه هذه سي راه تتعرم ها الله يهديك بسم الله يلا خو سير الله ساعه ساعه يحيي ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه الله ساعه ساعه ساعه الله الله المشاهدين الاعزاء كنهدي لكم هاد الجبانيه ديال صيكوك تحيتي لكم جميعا الله ما كرهتكم معنا وتشربوا معنا هاد اللبينه والصيكوك تحيتي لكم جميعا المشاهدين الاعزاء تحيتي لكم واستودعكم الله من هذا المكان الجميل مع هذه اللبينه ولكن لماذا تتاكد من ان تكون لكي تتاكد من ان تكون من ان تكون